Idag ska vi lära oss hur man ställer upp och räknar ut tidsskillnad. Jag vill ta ett exempel här på en jobbedag. 7.45 anländer jag hit här. 16.30 går jag hem. Hur länge har jag jobbat? Det här går inte att ställa upp precis som en vanlig subtraktion. Stora talet subtraherat med det lilla. Utan här får vi Håller koll på minuter och timmar eftersom det är 60 minuter på en timme. Det man börjar med är att ta första klockslaget där jag anländer. 7.45. Och sen lägger jag på minuter fram till hela klockslag. hela timme. Och närmsta hela timme är 8.00. Och vad har jag gjort? Jag har lagt på 15 minuter. Då sätter jag det här ute i min spall. har vi timmar, minuter. Då sätter jag 15 här. Nu är jag på klockan 8, Då går jag ner och tar dem hela timmarna här. 8.00 fram till 16. Hur många timmar går från 8 till 16? Och då ser vi att det går 8 timmar. Då lägger jag in det här i min eh, lilla tabell. Åtta timmar. Och sen sista från hela timmen till de minuterna över. Från 16.00 till 16.30. Och då lägger vi på 30 minuter. Lägger vi in det här i tabellen. Och nu har vi kommit från starttid. 7.45. Till stopptid 16.30. Då lägger vi ihop detta. 15 plus 30 blir 45. Och timmarna 8. Det betyder att jag jobbar 8 timmar och 45 minuter. Skulle det vara så att när man adderar minuterna. Man kommer över 60. Då får man ta 60 minuter. Och bygga. Växla in till en. En timme. På detta viset så blir det inte fel. Då får man tidsskillnaden och man kan inte göra fel. Om man skriver upp ordentligt i den här tabellen. Summerar i slutet. Blir det mer än 60 minuter, tar man 60 minuter och bygger om till en timme. Då har vi det. Tack för att ni lyssnade.